Kérdés, hogy ki György? Hát nem tudom. <gül> Igazából, hogy ki jö, és karintinak szokták azt a... Túlhagyantál ezt az idét vagyok, hogy karintit egyszer szokták mondani, hogy addig nem tudhatjuk meg, hogy, hogy addig nem adhatunk egy az azokkal, akiről még meg nem halt. Mert hogy addig még nem lehet tudni, hogy mi lesz belőle, hová változik. És ez idősebb embernek a korban egy kicsit furán hangzik, de azt hiszem, hogy van általénál ez pont uh, uh, valahogy működhet ezt, hogy még nem tudjuk, hogy még mit fognak eztán következni. Mivel mondjuk én 5 évig dolgoztam az ápróba, ami akkoriban egyfajta rekord volt, hogy uh, ilyen sokáig húztam, illetve ők is ilyen sokáig viseltek el engem. És, uh, de ennek ellenére nem alakult ki bennem egy ilyen fix kép, hogy, hogy miért mert a Gyurival leginkább az egyik a dolog, vagy legérdekesebb dolog, hogy ő újra és újra megújítja a, a szemléletét vagy a, a szótárát. Tehát, hogy sokszor ugyanazokat a dolgokat gondolkodik de már más szókincsel, vagy egy más kontextusban, és ez a, ezek a, ezek az irányváltások, vagy ez a megújulás, de egy-egy-más ez, ez nagyon szépen látszott az öt év alatt. De már igazából még korábban Nyilván is az ő nevét, de már akkor is megvoltak ilyen fázisok, tehát először, mert olyan zonettem föl. Tehát a szoborbarban vannak kedvenceim, egy gyerekkori kedvenceim, és pont a is, több munkája, két munkája is, voltál ki három munkájomak. ezek a különböző életkorfáziságban ilyen kiemelkedőek voltak. Tehát így érdekes volt aztán később az a kerülve látni a különböző. Egyéb szakaszait, illetve egyéb arcait, egy tehát mint a Balaton Boglár ri-arcát, vagy a későbbi árpulós, tehát a köztes időszakban, amiket csinált, ez az alapján, milyen anyagokat ott feldolgoztunk, vagy hát akkor készült a Boglár akkor amikor én ott dolgoztam. Úgy érdekes volt látni ezeket a teljesen látszólag nem összekapcsolódó arcait, és éppen ezért nem tudjuk, hogy még eztán milyen újabb garántai arcok, vagy ilyen ö, irányok jöhetnek elő. Talán ehhez kapcsolódva a Gyurinak további sok megújulás, vagy ilyen újabb ö, ö, új fordulatot kívánok.